میری کرسمس اور جب کرسمس کرسمس نہ سارے لوگ کا ایک ہے جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس آپ کو پتا ہے, جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانا وہ تارا باللہ بل پچیس دسمبر کو بیٹا جنا آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس یہ کرسچن لوگ یہ نسارا لوگ یہ پچیس دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا نوز بلّہ وہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ پچیس دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس نے کی بات تو دور رہی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہدت دیتے ہیں کہ اللہ نے پچیس دسمبر کو بیٹا جنا کیا ہو گیا میں مسلم اما کو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹ نائنٹی ٹو اللہ تعالیٰ فرماتے وقال تکزر رحمان والدہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے بیٹا جنا لقد جیتم سی ادا ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی اللہ تعالیٰ قرآن مجمے فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی اللہ فرماتے اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا ذرا بھی فیلنگ ہوتے ذرا بھی سمجھ ہوتی اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا یہ آسمان پھٹ اٹھتا یہ زمین کھل پڑتی یہ پہاڑ تکڑے, تکڑے ہو کے گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا